Ministrul Finanelor este la atac după avertismentele lui Florin Cău, nu are voie să se joace cu declaraile, el poate să submineze economia României. Ministrul Finanelor, Eugen Teodorovici, a vorbit Marisari, la Antena 3, despre proiectele privind pilonul 2 de pensii. I-a spus și ideea ce românii vor pierde la pensie este o absurditate. I-a dat asigur ce nu se va întâmpla ceva. într finalelor a lansat un atac la adresa lui Florin C, spunând ce prin declaraile pe care le face poate submina economia României. Cetelin Redulescu s-a dezneuit după ce PSD i-a retras sprijinul politic, o de la care a plecat toată povestea. O să-i fac plângere penal. Avantajul la pilonul avantajul este ce indiferent cât te reiete după momentul pensionării, statul îi asigur, la pilonul 2 are numai pe o anumit perioadă. Pilonul 2 nu este o pensie privată, este pensia de la pilonul administrat privat. Se vorbete de o gaur de 1,1 miliarde, vede declarații care de care mai halucinante la domnul C. Le câteva exemple, 12 inflaie, se limită costurile de împrumut pe piele externe, nu are nici eu logic, nu are voie să se joace cu declaraile, el poate să submineze economia României. Se instige românii din afară să nu mai trimit bani în ar. Înțeleg lupta politic, dar trebuie să ai o limită, a spus Teodorovici. Până la final de mai iunie, se dorete pregătirea unui nou concept. În primul rând, se se poate opta între pilonul ei singuri, pilonul 2. Apoi, nimeni dintre cei de la pilonul i se aibă de suferit. Pilonul I trebuie să devină mecar la fel de transparent ca pilonul 2. Selergi marea în, în care pilonul 2 poate să investească. Ce din banii la pilonul 2,7 miliarde de lei s-au câtigat Aproximativ 1,5 miliarde de lei sunt comisiunul administratorului, a explicat ministrul.